Tänne kun mun piti mennä. Mikä tänään? Okei, tänään mä oon tutustumassa varhaiskasvatuksen alaan. Terve, terve! Moi! Mä tulin tänne testaa, että mitä... Mitä täällä tehdään? Tervetuloa! Noin. Tervetuloa! Olen tähän kohtava? Askartelle. Oh. Okay. Tarkoituu! tehdä tämmöisiä hienoja tämmöisiä, syystöitä. Mikä tässä ammattialassa on parasta? Tässä on tota, parasta se, että näkee kun lapset, kuinka he nauttii ja kehittyy ja oppii uutta. Ja... Entä jos miettii tätä kontinkankaa yksikköä? Niin... No, mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys ja meidänkin luokka aivan että... No sehän on parasta. Joo. Se on valmis. Katsokaa nyt tätä. Mitä tässä niinku nyt seurauksit tapahtuu? Seuraavaksi Maijaa tullaan kohta hakemaan. Okay. Haluatko kertoa Maijan vanhemmalle päivästä? Moi, pitkä aika paljon. Terve! Moi. No Maijalla meni hyvin, me tuossa luonnon luonnonmateriaaleista tämmöinen taideteos. Nukkuu se, tässä se Hyvää juttu, jaksaa sitten illalla. No niin. Samoin, heppomaija. Moi! Moi! Sun paias sulki tuuturi, mitä se et tarkoittaa? Mä autan nuorempia opiskelijoita. On se kiva? On. Onko sä pelannut pingistä. Pari kertaa. Lähetään pelaamaan. Mennään vaan. Mikä Mä tulin tutustua tänne kauneudenhoito mitä täällä tehdään. Siellä onkin asiakashoidossa. Minä katson, teillä te Sitten aletaanko me raspaamaan jalkaa. Tehdään niin. Elikkä tässä meillä on jalkaraspi, ja Joo. tätä käytetään tota, kovettumiin ja sarveistumiin tässä jalkapohjassa. Okei. Okay. Otetaan tälleen tukiote, ja ihan kevyesti näin. Näin? Joo, ja kevyesti vaan. Joo. Mua pelottaa. <laughs> Hyvin sä On hyvä. No, hyvä. Ammattilainen. Miten minun kaltainen ihminen? Pärjäsinkö mä tällä alalla? Siis todellakin. Tällä tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja halua oppia. No, mikä lopputulos <laughs> Se on yllättävän hyvä. Onks sä ennelläkään? On saman pelkällä. No oikein mukavasti on Sitten toki, Jos me ollaan lähdössä liikkeelle, niin kengät ne pitää aina laittaa jalakaan. Totta. Nyt Raili tulee kengät jalakaan. Hyvä. Sitten se voit ohjata ihan tuolta jalaista ja vähän omaa painaa hirtää mm. niin, puolelta toiselle. Hyvä. No niin. Nonni. Ja sitten Raililta on ohtu sit sitten siti ja sinne Raili, sun pitää nähdä, niin tässä on sulle silimala sitten. Mikä ikääntyneiden hoidossa on tärkeää? Se, että ihminen saa elää oman näköistä elämää että on niin hyvä huomioida. Kuka hän on persoonan? Lähihoitajaopinnoissahan sinä pääset sitten harjoittelemaan sitä injektion laittamistakin. Joo. Yhellä pyyhdessä. Yhellä? <laughs> Siinä tuli muutama. <laughs> Tämä vähän jopa jännittää, että täpistä Ilaria. Mä nimesi se Ilariksi. Terve, Ilari. Mä nyt pistän sinua. Pisti itseäkin. Jos on minun. Haettaikos? Se kiinni. Vee työhään. Sitten työn etään. Okei, tänään me ollaan testaamassa hiusalaa. Ja sitten kun se on selvä, niin voi siirtää pesumaan paikalle. Niin. Pesemään hiuksia, <laughs> Joo, vähän voit, että se menee kaikki. se vesi. Sitten, niin tota, kun oot täällä, niin suojat näin korvaa. Ja ottalla tästä näin. Okei. Okay. Oho. Joo, just tolleen. Tosi Sitten voit näin molempiin käsiin Ja sitten eka sivelet sen näin niin hiuksiin. Pesuotteet, Pesuotteet. okei. Okay. Eli ens, vasen käsi laitettu tuonne päälle, ja sitten oikealla käyllä tästä näin niinku alas. Molemmilla käsillä nyt, Tule niin, niin ottaa tota, niinku tästä kohtaa. Ja. Onko mä nyt valmis campain tai Ei, Ei. Tänään mä pääsin tästä kaikkia näitä siistejä aloja tällä Kontin yksikössä. Oli kyllä siisti päivä. Osao, kaikki on mahdollista.